نہیں ہلے سی ہے بندے تبلو پہلو لاؤ تو بعد تارا پاؤ کوئی حال نہیں یار ہوں تھوڑا مار کے پاؤ گے تار تور کٹ چڈے آ گیا یہ وی لوگ بجلی والے بھی پہلے yeah. کرنٹ پائی کھڑی جی تو ہوں تو بلون لگے آ کوئی حال نہیں آسا. کنے کمرے رہ گئے اگے دو گئے بس ہاں بھی کتری نہیںلے لے ادھر مکسلے تار بس ٹھیک ہے تار بھی ٹپانی ہے کچنی لائٹ